I 2021 kommer vi ge oss ut på en jätteintressant resa jag tänkte ge dig en liten förhandstitt redan nu. Under det senaste året så har vi jobbat jättehårt med att utveckla vår egen produkt. Ja men precis, inte en produkt från någon annan utan en produkt från oss själva. Med våra tankar och våra idéer och vår erfarenhet av vara samlade i en vi presenterar en sensor som heter Accurate och den kommer i två varianter. Den här som är strömmatad och den här varianten som är lite tjockare och som går på batteri. Och den här sensorn den kan mäta en rad olika saker. Det ska den fungera i de industriella miljöerna, mäta 4-20 mA strömslingor den kan mäta. Digitala ingångar och styrare, LR, alltså den typen av signaler som man är van vid i den industriella miljön. Men den kan dessutom användas av sensorer inbyggda i själva enheten som kan mäta acceleration, det kan mäta vibration, det kan mäta luftfuktighet, luftkvalitet, koldioxid till exempel, även temperatur, både internt och externt. Så det här är en sensor som innehåller en väldig massa funktioner, allt samlat i den lilla kompakta burken. Och jo, för att göra det enkelt för dig så har vi också valt att låta den här ansluta sig via mobilnäten direkt. Så oavsett om du kopplar upp en eller tio i byggnaden så kopplar de upp sig via mobilnäten direkt med teknik som tillhör 5G-standarden och alltså är ett framtidssäkert sätt. De här sensorerna de kan användas till en rad olika saker. Vi kan använda dem för att mäta nivåer i tankar som står ute i skogen i flera, flera år. Vi kan mäta vibrationer på maskiner. Vi kan mäta olika typer av trycknivåer, temperaturer i kylar och fryser och så vidare. Dessutom är produkten väldigt smart. Vi har gjort så att den inte ska behöva ligga uppkopplad utan kunna spara batteri och ta beslut själv under en lång, lång, lång tid. Statusverkret är att vi precis har tryckt på knappen för att börja producera. Vi har också produkter ur en förserie redan tillgängliga för dig som vill testa på vad den här produkten kan göra. Om du vill komma i kontakt med oss för att testa och se vad det här kan vara för någonting så ringer du på kundtjänst 08 659 43 00. Ha en fin dag, tack och hej! Och jo, en sak till. Vi vill ju jättegärna supporta den svenska elektrikindustrin. Och därför så har vi utvecklat och tillverkat den här produkten i Sverige. Så det här kommer bli en nästan allt igenom svensk produkt. Hoppas du vill hänga med på den här resan. Ha det bra!